Καίρομαι πολύ που δίνεται η δυνατότητα να σας γνωρίσω και από κοντά και να σας συγχαρώ για την πραγματικά υποδειγματική συμπεριφορά σας μέσα στην πόλαση της Μαριούπολη. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι καταφέραμε να κρατήσουμε την διπλωματική μας εκπροσώπηση Στη δοκιμασμένη πόλη μέχρι την τελευταία στιγμή και πιστεύω ότι χειριστήκατε όλη αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση με υπευθυνότητα, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα αλλά και με την απαραίτητη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Θα ήθελα έτσι να ακούσω στη συνέχεια τις εμπειρίε σα από αυτό το οποίο ζήσατε και να μπορούσουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο το μέλλον, θετικά, το πώς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στην ανοικοδόμηση της πόλης όταν με το καλό τελειώσουν οι εχθροπραξίες και που τι τίτλοι σε αυτήν την ρωσική εισβολή, η οποία τόσο ε, έχει, έχει, έχει δοκιμάσει ε, όλους μα αλλά πρώτα και πάνω από όλα τους, ε, τους κατοίκους της πόλης που δέχτηκε την μεγαλύτερη επίθεση και για την οποία, λόγω της εντονότητας της παρουσίας ελληνικού στοιχείου εδώ και πολλούς αιώνες, προφανώ έχουμε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το προστατικό σα ενδιαφέρον, ειδικά για το προξενείο μα στη Μαριούπολη. Ε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μα. Από ε, μια στιγμή και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολα να γίνει λόγω των συνθήκων και ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια να, με κάποιο τρόπο, όσο γρήγορα να βγάλουμε κόσμο από εκεί και ίσω να αποχωρήσει και το προξενείο, γιατί πλέον τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ε, ήταν μια προσπάθεια με την οποία την επιχειρίστηκε ο Γενικό ο κ. Δεμήρης και μπορώ να πω ότι και το τηλεφώνημα που κάνατε στον στο κρανό πρόευρο έτσι έδεσε σε κίνηση μια, μια διαδικασία, η οποία ήταν η αρχή του τέλους για, το, για, το, για δικιά μας την, την έξοδο από την πόλη. Ε, να σα ευχαριστήσω επίσης για το τηλέφωνο που, που μου κάνατε, όταν πια ήμασταν ε, ασφαλεί στη δυτική Ουκρανία. Ε, και να πω ότι, όπως σας είχα αναφέρει, πήραμε ξεκάθερη στάση στο ζήτημα και αυτό, νομίζω, εκτιμήθηκε στη, ναι. στην Ουκρανία. Και ε, τώρα το, και, και οι ανακοινώσεις που κάνατε και ο σχεδιασμός για, την, ε, ε, για να αναζωογονηθεί αυτή η περιοχή με ο τρόπο νομίζω είναι στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω και αυτό θα εκτιμήσει ιδέων